ماں گھر میںھی ہے لیکن باپ ہمارے لیے دھوپ پہ جلتا ہے اوور ٹائم لگاتا ہے گالیاں سنتا ہے دکھ تکلیف درد برداشت کرتا ہے کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور یہ زاویہ یہ پیار یہ محبت اور کہیں سے نہیں ملتی کہ ایک باپ سارا دن کماتا ہے رات کو آ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے بیٹا یہ سب کچھ دے رہی تو ہے یہ سب دیرا ہی ہے میرا تو کچھ ہے ہی نہیں یار اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا یا ہمارا باپ ہمارے اوپر سختی کرتا ہے اگر وہ سختی نہ کرے تو آج ہم اس مقام پہ بھی نہ بیٹھے اور میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر آج میں اس مقام پہ ہوں تو یہ میرے باپ کی سختی ہے اگر نہ ہوتی تو شاید میں بھی آج کسی دکان پہ کسی جگہ پہ محنت مزدوری کر رہا ہوتا یہ ان کی سختی ہے کہ جو مجھے اس مقام پر لے کر آئے اور یہ بات بھی مجھے اندر سے کھاتی ہر وقت اگر آپ بھی سوچیں نا تو آپ کو بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یہ جو سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگ ہیں نا سفید داڑھیوں والے یہ ہماری زندگی کا قیمتی اور آخری اثاثہ رہ گئے ہمارے پاس یہ ہمارے وہ والدین وہ بزرگ ہیں نہ ان کا کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے نہ ان کو تصویر بنانے کا شوق ہے ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں بزرگ بیٹھی ہیں نہ ان کا کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے نہ ان کو تصویر بنانے کا شوق ہے نہ ہی ان کو انٹرنیٹ کا کسی چیز کا پتہ نہیں یہاں تک کہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے یہ آخری رہ گئے ہیں ان کے بعد جو حشر ہونے والا ہے نا بچوں کا یا معاشرے کا وہ سوچ کے دل روتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس میرے بھائیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں ان سے کچھ سیکھیں ان سے کچھ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی کے طور طریقے کیا گئے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ آخری نسل رہ گئی ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ختم ہے ان کے پاس بیٹھیں ان کو ٹائم دیں ان سے باتیں سیکھیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھیں